До війни було все, а зараз немає нічого, просто нове життя. По психологічну допомогу прийшов, аби відволіктися від пережитого, каже внутрішній переселець з Маріуполя Михайло Тохтамиш. Полегшення більше соці соціально розвинутися, тому що ну, там зовсім інша обстановка. І тут треба акліматизуватися. Переживає відчуття провини, розповідає внутрішня персиланка з Маріуполя Наталія. Це було бомбардування, це було з різних видів. В породі обстріли, пожари, люди ранені мертві на узбіччях, і ніхто їх не хоронив, а якщо хто і поховав, то тільки там у полісадниках і десь там в городах та дворах. Особисто для мене, я все це і досі переживаю, і Відчуваю якусь правину за, за тих людей, які там ще залишились, і та, також проходять тортури, там не, все одно не зупиняється стрільба, все одно люди залишаються в блокаді. Коли побачила вільне життя у Хмельницькому, розплакалась, говорить харків'янка, нині волонтерка об'єднання захист Алла Масловська. Поки ти був підобствен, ти був дуже зібраний і не дозволяв собі ніяких таких послаблень. І коли сюди приїхав, Казався, що ти такий зібраний, такий сильний. І коли ти приїжджаєш до Хмельницького і бачиш ці кафе людей, які гуляють по такі відкриті місця, ну в мене був такий шок. І я, бо я ми не хліба не бачили, не відкритих магазинів, нічого. Зібрався такий унікальний склад спеців про психологів з всіх куточків. Три тижні тому з Києва евакуювався психотерапевт, доктор наук з медичної хімії Олег Миронов, який надає психологічну підтримку переселенцям. Каже, при роботі впроваджує антистресові технології. Зараз така місія зняти і адаптувати людей у цей час, щоб вони могли чи пересуватися далі, чи була у них опора на себе, чи професію якісно відновити, чи Просто добре себе почувати. В тій соціальній ситуації, яка є, мирній, вони більше приходять з запросами, які стосуються відносин між чоловіком, жінкою, між батьками, чи якісь у них є психологічні симптоми. Коли є кризова ситуація, а війна – це кризова, травматична ситуація, Методика – інакша. Треба зняти стрес, адаптувати людину, знайти нові ресурси. За словами волонтерки Алли Масловської, психологи проводять як групові, так і індивідуальні сеанси психологічної підтримки. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.